Det er blevet sommer, og øh, mange af jer vil at gå på sommerferie. Det er også tid til at finde ud af, hvad er det, som vi egentlig kan gøre bedre? Tage noget tid til noget reflektion, og blæse måske en en masse. En af de bøger, som, øh, som jeg har læst for nylig, som, som øh, sad lidt mere fast i forhold til, at den ramte nogle vigtige områder for de fleste firmaer, det er en, øh, en ny bog, der udkom i år som omhandler fra projekt til produkt og den udfordring som mange virksomheder har med at tænke hvad er egentlig vores produkt, hvad er projekter og hvis de arbejder med softwareløsninger så er det endnu mere vigtigt at tænke softwareløsningerne, softwareprodukterne som produkter og der kan projekttankegangen, projektmindscetten give en hel masse udfordring. Så det er en af de bøger, som jeg vil anbefale at man men eventuelt jeg så med at uh, gå i dybden med her over, over sommeren. Ha' en fantastisk sommer!